Привіт, малятка. Сьогодні хочу вам розповісти одну історію, яка сильно вплинула на мене і я сподіваюся, що вона дещо вплине і на вас теж. Отож, якось в своєму житті, як фанат антикваріату, всього старого і красивого, я пішла навчатися на довге навчання в реставраційну майстерню. Пішла навчатися реставрації. І як ви собі можете уявляти майстерню, так вона і виглядала. Велика, брудна, смердюча, багато працівників, більшість з них немає фаланг пальців, вони такі трошки прокурені, трошки пропиті. Ну все, ну, не можна ніде навіть притулитися, тому що це брудне навколо. І ось серед нашої групи була одна собі така жіночка, і вона сильно відрізнялася від всіх інших. Вона була завжди з красивою зачіскою, на ній були прикраси, якісь броші, завжди чистий, напрасований одяг, манікюр. Ну, от вона виглядала ідеально, вона виглядала як дружина-дипломата, знаєте. І мені здавалося, що вона якби не приживається в цьому навчанні. Тут вона занадто охайна для цієї ситуації, що їй доведеться забруднитися, і це їй не сподобається, і вона не зможе навчатися далі. І оця неймовірна жінка, що різнокольоровими олівцями в своїх конспектах підкреслювала заголовки, ця жінка, яка мала такий самий охайний і чистий робочий одяг, який вона перевдягалася для того, щоб виконувати практику, а ця жінка, яка працювала обережно, повільно. А знаєте, не поспішаючи, була єдина людина, яка з цієї групи закінчила навчання і зробила до кінця свій дипломний проект. А це була повна реставрація ну якоїсь одиниці меблів. Отак можна було, з самого початку. Я була реально від цього в шоці. Тому що єдине, що я бачила, чи свою художню школу і академію зразка 90-х, початку 2000-х років. Не думаю, що там щось змінилося, чесно вам скажу. І саме через це я в академію не пішла навчатись. І сказала батькам, що художником я, мабуть, не буду. Тому що таке життя мені не подобається і не потрібне. Короче кажучи, я вірила в цей міф, що художник – це розхристана, безвідповідальна людина, яка не контролює своїх поривів, трошки на підпитку, і загалом життя цієї людини – це хороша. Хаос. І цей міф дійсно змінив моє життя. Тому що я не пішла в академію, не продовжувала навчання таким чином, як сподівалася це робити ще, наприклад, 6-7-8 класі. І мені щиро хочеться, щоб ви знали, що якщо ви охайна і відповідальна людина, це зовсім не значить, що ви не художник. Ви можете бути таким художником, чистеньким, охайненьким, відповідальним і навіть налаштованим на свій власне комерційний успіх.